На десятки мільйонів гривень завдали збитків ворожі обстріли міському комунальному підприємству «Миколаївводоканал». Мають місце і поточні ремонти та аварії, як водогонів, так і каналізаційних мереж. В деяких районах міста працювати робітникам заважають обстріли. Через це ремонтні роботи затримуються. Мережі виходять з ладу на різних локаціях. Ділянки старих залізобетонних каналізаційних систем замінюють на нові, пластикові. Наразі проходить заміна пошкодженої ділянки труби міської, міської каналізаційної мережі. Труба тру, сталася провалля внаслідок газової корозії. На, на сьогоднішній момент ми, ми провели, провели першочергові дії, розчистили, розкрили, розчистили уражену ділянку, та зараз проводяться ремонтні роботи з очистки лотка каналізації та подальшої заміни труби. Труба в матеріал залізобетон, наразі вона буде замінуватися на трубу поліетиленову. Протяжність буде замінена 6 метрів, діаметр її 500 мм. «Подіваємося, що сьогодні роботи будуть завершені. Але ж ви самі розумієте, яка ситуація зараз у місті, тому це перериває наші ремонтні роботи. Коли по закінчу ремонтних робіт, до того моменту, коли буде зроблено влагоустрій на цьому перехресті, тобто буде все заасфальтовано, до цього моменту там буде перенесена огорожа, тож ми звертаємося ще раз до водіїв, що під час руху були уважні». Від обстрілів окупанта нанесли нам збитки на понад 20 мільйонів гривень, але ми не зупиняємося, ми продовжимо виконувати свою роботу.